З технічних причин приліт літака тричі переносився – з 11.00 на 13.00, а з 13.00 на 15.20. Врешті-решт Анс-124 прибув до Миколаївського аеропорту о 16.00. Прилетів літак з Франції. Замовник послуги Міністерства національної оборони Польщі. В літак вантажить військову техніку. Задля безпеки та військової таємниці техніку та й транспортування журналісти не знімають. В нього відсік може завантажена, може як спереду, так і ззаду. Ви бачите, що підняв грузовий відсік, туди буде завантажена техніка, ззаду там грузить контейнери. На жаль, ви це ну, фіксувати, фільмувати не можете. Є обмеження, все-таки військова техніка. Взагалі, що беззавантажено, обслугований літак і він по розкладу вилетить за місцем призначення. Після приземлення відбулася зміна екіпажу. Наразі тут вісім членів льотного екіпажу. Серед них другий пілот Ан 124 Олександр Воронов. Чоловік літає 5 років. За сьогодні це його перший виліт. Бажано було б, звісно, під наші умови, під наш розмір літака, щоб більш довга злітопосадна смуга була, але, в принципі, при сьогоднішніх погодних умовах та при сьогоднішньому завантаженні цілком досить полоси 2500 для виконання цього перельоту. Максимальна злітна маса літака Ан-124 – 400 тонн. За словами директора аеропорту Федора витовище має необхідні можливості, аби приймати літаки таких розмірів. «Перш за все, літопосадкова смуга, характеристики, і це, перш за все, техніка, яка може оперувати на пероні працювати це люди, сертифікати, це все в совокупності, так, можливість приймати літаки даного типу, аварійно-рітуальний підрозділ по 9 категорії, ну і таке інше. За показниками літака, зльотами та приземленнями слідкує повітряний інженер Тарас Борисенко. Є кадр-двигатель, і от у нас все, виходить, по двигателям. Обороти, середнє давлення, високе давлення, а також температура виходячих газів. В віддаління масла є, цілий екран. Ось система СКВ, система рециркуляційного повітря. Також от є шасі». на 20.00 вантаження військової техніки триває. З Миколаєва її переправлять до польського міста Гдиня. Польот триватиме близько двох годин на висоті 10 тисяч метрів. Світлана Кльосова, Василь Філімун. Новини на Суспільному. Миколаїв.